8 квітня при Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся День молоді Київської архієпархії. На зустріч із главою церкви прибули молоді люди з Чернігівщини, Вінничини, Житомирщини, Київщини і інших областей України. Блаженніший Святослав розповів, що в церкві квітна неділя – це особливий день уваги до молоді та молитви за неї. Наприкінці зустрічі гості запропонували патріархові запитання, які їх цікавили. Блаженніший Святослав поділився життєвим досвідом і цінними порадами. У Донецькому екзерхаті відзначили День молоді. Подія відбувалася 7-8 квітня при парафії Матері Божої неостанної помочі у місті Запоріжжя. До зустрічі долучилися також владика Степан Меньок, екзарх Донецький та владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзерхату. На зустріч прибуло близько 30 молодих людей із Дніпра, Кам'янського, Преображенки, Вільноандріївки та Запоріжжя. У Берліні заснували нове українське душпастерство. Понад 150 вірних у Потсдам'ї та південно-західних околицях Берліна увійшли до храму святих апостолів Петра і Павла в центрі Потсдама і спільно помолилися першу літургію. Відтепер щонеділі о 12 у цьому храмі служитимуть літургію українською мовою. У Львівській архієпархії відбулося відкриття ювілейного року 400-річчя мучеництва священомученика мученика Подія відбувалася у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Архієпископ і митрополит Львівський Владика Ігор Возняк привітав присутніх на урочистому заході. Варто зазначити, що 12 листопада 2022 року отець-глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію на гробниці святого Йосифата Концевича в базиліці того Петра у Ватикані. Так було відкрито ювілейний рік 400-річчя мученицької смерті священого мученика Йосифата в українській греко-католицькій церкві. Владика Йосиф Мілян у Фастові освятив парафіяльну майстерню печева Коржик. Так здійснили давню мрію сонячного хлопця Микити, який віддавна хотів випікати солодощі й дарувати радість людям. Владика Йосиф Мілян, єписко-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, очолив архієрейську божественну літургію, а також відвідав дитячий простір долоні, де благословив дітей дошкільного віку. Відкриття такого закладу допоможе звернути увагу на потреби людей з інвалідністю. Bye.